Moi, olen Salah, 30-vuotias. Olen syntynyt Irakista. Olen linja-autokuljettaja Koskilinjalle. Olen toisessa paikallisessa liikenteessä. Tiovuorot ja reitit ovat vaihtelevia. Kolme eri vuorotöitä. Aikaisemmin aamuvuoro, päivävuoro ja iltavuoro ja harvammin yövuorot. Olen saanut koulutuksesta perustiedot ja taidot, mutta työn kautta olen saanut kokemusta. Suosittelen tätä alalla hakemaan koulutuksen Löytyy tällä alalla Oulussa sekä muualla Suomessa töitä. Osaan. Kaikki on mahdollista.